Олександр Міхневич навчається у Миколаївському політехнічному коледжі на радіотехніка. На заході разом з одногрупниками та викладачем. «Це дуже цікаво, коли ти можеш щось зробити своїми руками і все буде працювати на електроенергії». Викладач Олександр Денис Баклан розповідає, раніше сам стояв на місці своїх вихованців та розказував миколаївцям про фізичні явища. «Ми намагалися донести нашим містянам і показати, де ж можна використати таке явища з фізики, як магнітне поле, в яких процесах, і пояснити, як працює взагалі багато, велика кількість механізмів, які нас оточують». Катерина Стасюк прийшла підтримати одногрупників та подивитися, як проводять фізичні досліди. Каже, сподобалися три експерименти досвід з електромагнітними хвилями, магниту, а електричним, магнітним полям, полем. Также також дуже цікавий був експеримент з теплою та гарячою водою. Холодная и і Если мы ми опускаємо в воду, ми можемо наблюдати, який результат у нас буде. Происходит диффузия. Тепла вода піднімається вверх, холодна – опускається вниз. На заході представлено шість локацій від закладів освіти Миколаєва. Учасники – це вихованці шкіл, коледжів, ліцеїв та їх викладачів. «Школа 61, економічний ліцей, політехнічний технікум, будівельний коледж. Школа 31». Захід тривав з 10 ранку до 16.30. Протягом цього часу учасники змінювалися щотри години. Загалом участь взяли 47 людей. Щоб не навантажувати школярів, щоб вони тут перебували більш ніж 5 годин поспіль, то звичайно вони тут працюють 3 години, а потім приходять наступні учні ну, з цієї школи, да, але зі своїми локаціями. Учасники демонструють вміння проводити хімічні та фізичні досліди, показують електронні прилади тощо. «Основна мета проєкту – це популяризація науки, показати молоді, школярам різного віку, починаючи з початкової школи, що такі науки, як фізика, математика, хімія, біологія, не є такими страшними, які їх малюють, а їх можна пізнавати ось в такій цікавій формі». Керівник проєкту говорить, що карантинних заходів дотримуються. Дистанція, всі, масочний режим, ну, намагаються принаймні цього дотримуватись. Протягом заходу учасників нагороджували грамотами, медалями та кубками. Оцінювали за презентацією локації. Такі проєкти в Каштановому сквері проводять п'ятий рік поспіль. Вікторія Андрушків, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.